Неодноразову допомогу від благодійного фонду отримує родина хмельничанки Ольги. Сьогодні старший восьмирічний син отримав шкільний портфель. Карітас завжди про нас дбає. Ми з самого початку з ними працювали, вони займалися з розвитком і вкладали всю свою душу і любов. І кожен рік, коли ми йдемо в школу, вони нам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 Потім глаза, ротика, потім все Валерія Ковальчук. Новини на Суспільному. Хмельницький.